اور کپتان نے اپنے وفادار کھلاڑیوں سے مل کر ایک بہت ہی بڑا اور جرت مندانہ فیصلہ کر لیا ہے ناظرین بہت بڑا جرتمندانہ اور تاریخی فیصلہ خان نے کیا ہے یہ بڑا اور تاریخی فیصلہ کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا یہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے جو بہت ایکسکلوسو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناظرین اور امریکی کٹھپتلی محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بناتے وقت پہلا ٹاس کیا دیا گیا ہے یہ تفصیل بھی ہم آپ کے ساتھ آج اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر آپ تک پہنچتی رہیں جی ناظرین سابق نگران وزیر اعلی پنجاب نجم سیٹھی کی طرح اب ایک اور امریکی کٹھ پتلی محسن نقوی کو نگران وزیر اعلی پنجاب بنا دیا گیا ہے اور اقتدار کی غلام گردشوں کے رازدان حلقوں میں محسن نقوی کو چھوٹا نجم سیٹھی اور جونیئر مشاہد حسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کنیکشن مشاہد حسین سید اور نجم سیٹھی کے ہیں سی این این سے لے کر سی آئی اے تک وہ تمام کنیکشن جناب محسن نقوی صاحب کے بھی ہیں ان کے بھی اروج و زوال کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے عالمی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا سے رابطے اور اس کے اور اس کی آڑ میں امریکی کٹ پتلی امریکی سی آئی اے کی سہولت کاری موسن نقوی نے بھی نجم سیٹھی اور مشاہد حسین سید جیسی شخصیات کے نقشے قدم پر چل کر بڑے میڈیا ٹائکون کی منزل حاصل کی ہے طلت حسین سے لے کر حامد میر تک پاکستان کے صفحے بلکہ بہت سے میڈیا سٹارز کے عروج میں امریکی چھتری کا اہم کردار ہے یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ امریکی چھتری جس جرنس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ چند سالوں میں ہی کروڑ پتی اور ارب پتی ہو جاتا ہے یہی حال جناب محسن نقوی کا ہے یہی حال جناب نجم سیٹھی مشاہد حسین اور طلعت حسین کا ہے ناظرین خان تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ نئے عام انتخابات کے دوران ستر پنکچر لگانے کے لیے محسن نقوی کو لایا گیا ہے حالات جس تیزی کے ساتھ گھمبیر ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ عام انتخابات کا مرحلہ ہی نہ آئے اس لیے ہم اس پہلے ٹاسک سے بات شروع کرتے ہیں جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کو دیا گیا ہے ناظرین چونکہ واشنگٹن اور لندن سے حکم صادر ہوا تھا کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو بلانا ہے اس لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی طرف سے جن نام دیے گئے ان میں محسن نقوی کا نام شامل تھا اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی انہی کو غیر جانبدار نگران وزیر اعلیٰ لانے کا فیصلہ کیا ناظرین یقیناً غیر جانبدار وزیر اعلیٰ کا لفظ سن کر آپ کی بھی ہنسی نکل گئی ہوگی کہ ایسی غیر جانبداری کی عظمت کو بس سلامی پیش کیا جا سکتا ہے